Öz həyatımla, öz xanəndəlik həyatımla bağlı və bir halda ki, maraqlı əhvalatlar. Hansı ki, bu əhvalatların özü də bir ibrətdir, bir məktəbdir, olmalıdır. Mən istəyən, bir neçəsi var buların birini danışırıq. Deməliyik, bir dostum var Zirəkəndində, çavanşir, hal-hazırda da neft aşılarında işləyib. O vaxt onun gözəl, barxatlı səsi vardı bizi ilə uçuyduk da oxuyurdu. Ola talə elə gətirdi ki, oxumaq sənətini atdı o, gedib işti və ailəsi, uşaqları. Bu bir gün gəldi 80-ci il Bir gün gəldi ki, müxtəsər edirəm, mən toy elirəm. İyul ayının 29-u günü də yadımda. Dedim, əcəb elisə, çağırmı? Yaz dəftərlə yazdım. Biraz az çəkdi, dedi ki, Həsəm müəllim də olacaq. Həsəm müəllim deyəndə vallahi sözün açığı mənim iki dizlərim vuruldu. Ay qardaş, bir yerdə ki, Həsəm müəllim olacaq, sən də məni nəyinirsən? Ay cavan, şir şey bunu. Dedi ki, yox, ə, tə Bir az tutuldum, diyandım, bir az keçdi qayıtdı ki, aham əllimdə olacaq, and olsun Allah, ne zəbal ələdə açıq. Aham əllimdə olacaq, aham doğruda olacaq. Ay, bəl hanım, dair, sən bu yıqı törkümüzü oxuyanlar, mən onlarla nə inəyəcəyəm? Bir Bələ... az keçdi qayıt ki, alim qasım orada olacaq. Alim qasım orada bir vaxt idi ki, təzə parıldayan vaxt idi, səs salıb bütün Azərbaycana, amma onda Amerikayızada elə gedib gəlməmişdi. İnanın Allaha, bir ay qalıb qal, qal, ələ, bəlkə də çox qalıb toya. Mən bildim o müddəti necə yaşadım, həyəcan içində, təlah içində. Yəni, mən bunlarla nəyiniyəcəm? Mən Bu Toyxanada ses sahibi də var, qəzəl ustadıq sahibi də var. Müqtəsər getdim, çatdım, gördüm. Bunlar otururlar yuxarda, deyirlər, gülürlər. Mən də deyib gülmək zat yadımda döyür. Vaxt o vaxt oldu, axşam zirədə toylar, bir də gez başlayıb, düşdüyü Toyxanaya. Çüçdük gördü ki, Toyxana da yuxarı başda Həz-baba rəhmətdir, bir də məhəmsin ayrıca stul qoy qoyublar. Yan tərəfdə də tarsalanımız ağa qərdəşdir, zıx kəndində yaşayır. O bizim məktəbdə, bizim, usilişdə bizim tarsalanımız olub. Allah canını sağlayısın. Bir də kemanca da tələt Bakıxanov, Allah rəhmət eləsin. Bağ, i̇nan Allaha, elə vəziyyətdə yəni ki, çox həyəcam məni ki, məndə bir stres vardır. Mənə. İndi də var. Neysə keçdik, oturduq. Bu yanda da alim, məllim tələbə kimi, axan alim oturdular. Onların da tarçalarını Zamiq Əliyev, Kemansı dağlılar Ədalet Vəzirov. Yanımızda gəldi, oturdu Habil Əliyev dəstəsi ilə. Ondan o yana, Aşıq Qurbanoğlu Rəhməti Həsən Ağa dəstəsi ilə, Klarinet dəstəsi ilə, həyəcanımı boğmaq üçün mana axtarlandı. Başlamışam olaraqsa, gördüm ki, düz 25 nəfər musiqiçi var. 25 nəfər. Şirvala da indi dağlılar canını çubuq əlində, qaşqar alır yavaş yavaş gəldi Hacı müəllim. Nə var onu danışıramam. Oğul bizim belə şeylər hətta yadımdan çıxıb. Alim Qasımov sağdır. Deyər sizə. Özü yadında da ol. Hacı müəllim camaat istəyir bir şey oxuyun da. Hələ bir şey oxuyun acı baba durdayaq. And olsun. Belə elə də ağil bir şey oxuyur. Öldüm də yer bir, öldüm. Nəysə oturdum. Ağ da mənim vəziyətimi görür. Tələt Bakanov da arif adamdır da. Yavaştan deyir mənə ki, ağıl, narahat olma, heç bir dedim yo yo onlara. Nəzə nə rahat deyirəm. Nəfəs almağım ağırlaşıb həyəcanlı. Müxtəsər həm fikirləşirəm ki, mən burada nə ilə məliyəm? Axırda dedilər mənə, müxtəsər edirəm. Nə, nə oxumaq istəsən, dilimə gələrəm dedim Zabul səyə. Çaldılar Zabul səyə. Bərdədə oxuyanda hələ bilmirəm. Ancaq onu bilirəm ki, hansısa bir qəzəllənsə anladmalıyam mən bunları. Bunları deyəndə kimi, muzikistlər tuturam nəzərdə, əl-axşudur Həzbobanı, alimi, axanı. Başqa mənə açılıqım yoxdur. Mən bunların bir diqqəti neçə olsa birə cəlb edim. Cavandımda sesim yaxşı idi. Tutdum, Zabulun bərdaşlığını tutanda, ağzımı açamda bir dən qəzəl demişəm, Bi, ixtiyar. Övzav, belə, bir ixtiyar övza övza-i-i çərx. Həzbobo da oturub belə dalını çevir mənə belə baxır. Bunun zəhmi basıb məni, Allahan dostum. Övzayı çəx, sanma ki, ixtilaf olur. Cuyi zəmanə, gəh bulanır, gəh isaf olur. Verməzlə Yusifi gəh misrin bəhasına, gəh piy rəza ol əlində, bəhasi kəlaf olur. Oxudum, verdim tarçalana. Qoy, mənə dediyim də, qoydus qoy, üçün. Birinci iki dana onlığı da mənə yətirdilər, verdilər. Şir bana yətirdilər, kim göndərib, bilmək. İki dana, ha, canım gəldi özümə, bir az. Bir al, baxdım gördüm Tələt yaxşı olanda başım belə eləyət. Tələt başını belə eləyir ki, amança çalacaq. Çala. İkinci nəfəsdə təzədən bu detallı təkrar elədim. Bardaçda oxu yox ya. E, sonra çıxıram e, yavaş-yavaş, bardaçdı eləyirəm, düşürəm aşağı. Bir dan onu gördüm ki, Əziz baba belə elədi mənə. Tərs-tərs baxdı, fırlandı bu tərəfə. Elə deyir ki, mən də eşidim. Guya özün özü üçün idi, guya. Deyir ki, Belə ramba qırışmal bunları hardan öyrənir? Allah'a and olsun. Halbuki Azhvovanın özündən öyrənmişdim. Vasansa sinifdə demişdi, yazmışdım. Nə o qədər şey, o vaxt Razinin kitabı yox idi. Heç yanda Razinin kitabı da müstəqillik illərində çıxıb. Azərbaycan da 91-də ya 92-də çıxıb. Mən 80-ci ilin sovet vaxtı idi, belə şeylər yox idi. Füzuli var idi, Seydəzəm var böyük-böyük şairlər. Raci, dil dilliq, dil, kimi yadın deydi bunlar yoxdu. Oxudum. Raci fünuni şehridə gərsi vəhiydir sən, dəm vurma çox ki, ba-i silafu kəzaf olun. Sonra nə oxumuşam da yadımda döyür. Onu bilirəm ki, bu istədiyim insanlər elə qulaq asırlar, elə diqqət kesilirlər, diyanıblar, müxtəsər edirəm. Bir dənə o qəzəlin hesabına mən, Həzis Baba ki, yanında, axan orada, alim orada, böyük-böy musiqicilər burada. İnanın Allah'a, toyun ahirində zəfad padişah kimi oturdum o toyda, babelə. Hele biləm ki, kəpti, kosmosa gədib gəlmişəm, babelənsinə oturdum. Yani sözün, sözün güzünə demək istəyirəm mən. Allah rəhmət edə, Seyyid-i Nigârni, Mirhəmzə seyyid böyük bir ürfan şəhəli olum. Onun bir dənə sözü vardır, şəyir həqqində. Dəyir ki, əşəyr-i dil-əviz, əşəyr-i dil-əviz. Bir özgən məratib desən, daha doğrusu, bir özgən məratib desən, ey şeyl-i dilaviz gəncine-i əsrar-ı xudadan mi gəlirsən? Sən Allahın uca sirlər qəzinesindən mi gəlirsən? Sən nəsən? Biz sözə deyirək, biz səni görmürük, hiss eləmirik, amma sən aləmləri fətk edirsən. Bax, sözün gücü budur. Bir nesai ondan sonra alim məni həmin gün evə gətirdi maşininə. O qəzəlin söhbəti deyirdi. Dedim, Hasan, gələrsən, qonağım olarsan, o qəzəli verərəm sənə. Yadımdadı ki, bir 5-6 ay üstündən keçdi. Yanvar ay idi. Bir gün gördüm, Alim Qasımov gəlib. Qüşün günü gəlib, ay, alim, burada yadımdan çıxıb. Yadıma saldı ki, o qəzəl demişdi nəbə ona. Gəldi, oturdu, bizlə söhbət elədik. O qəzəli də, bir çox qəzəllər də, bu gün də alim 40 il üstündən kesəndən sonra bu yaxınlarda bir məclisdə Alim Qasımov həmin Ay oğlum, sənin yadında o əhvalat qalıb be ya. Dedərəniz yoxlan o əhvalat mənim yadımdan çıxar. Qəzəl belədir. Qəzəli deyirəm sizin üçün. Vaxt qalıb. Hə. Övzau yichərx sələkin bünövrası. Övzau yichərx samma ki bir ixtilaf olur. Zamanım he dəyişən olub da. Də? Bilirsən zamanı olacağı, bilmirsən ki. Heç yarım dağından sonra nə olacağı yeməsin. Övzau yichərx samma ki bir ixtilaf olur. Cu zamanə gəh bulanır ki axı olur. Verməzlə Yusifi cəh Misrin bəhasına, qəzəli deyim, axırda bu beyti xırdalayacağam. Verməzlə Yusifi cəh Misrin bəhasına, qəhpirəzal əlində bəhəsi kəlaf olur. İş bir özgə əziyyət rəvâdəyil, təni rəqib, cəbr-i zamanə kifaf olur. Ustad hər kəsin qadına bir qəbabdir. Var bir qəba ki, özüyə qəba sizaf olur. Ə... Olmaz yüz il fəqana gələc, zaqı əndəliyib. Yüz il fəqana gəlsə, qarğı da oxuyur, bülbül da oxuyur. Əndəli bülbüldür. Yüz il fəqana gəlsə, qarğıdan bülbül olmayacaq. O toyda da oxuyanda mən, oturub əzboğa arxasını çöyrür mənə, deyirəm ki, olmaz yüz il fəqana gələc, zaq, özümü bilər ki, mən qarğıya əndəliyib ki, əlmi vururam, onun küreynə ki, bu bülbüldür. Bu da baxır mənə belənsinə çəkir ki, Olmaz 100 il fəqana gələ zağ-ı əndəlib, milsək nə qədir tiz üsə Simurg-ı qaf Qafqazının, Qafqaz dağlarının başında əfsanevi bir quşdur. Ərəblər Simurg quşu deyər, Türklər zümrüd quşu deyər, bizdə də onun adı var, e? belə deyirlər. 100 il bülbül fəqana gəlsə, ondan, e, 100 il qarığa qarıldəsə, ondan bülbül olmaz. Və milçək nə qədir? Milçək də uçur. Milçək də uçur, ənqaq kuşu da uçur, simir kuşu da uçur. Milçək nə qədir? Milçək səviyyəsində uçacaq, simir kuşunu görmək üçün gələk dağların başına, uza zirvələrədir başa sən. Milçək nə qədiri tiyyüzsə, simir qıqaf olur. Bəs, hər kəs anlasın gərək öz qürb-i Hər bir adam gərək öz yerini bilə. Hara getdən, məzlisə getdən, toya getdən Gərək öz yeri biləsən ki, sən harada oturmalısan. O yerdən gəlib səni xaişlə durguzmasınlar ki, ay filan kez, bir dənə zəhəm etsək, burada filan kez gəlib oturacaq. Elə yerdə otur ki, o yer ələ sənin öz yerin olsun. Öz dərəzi, öz bilginə. Bax, ona görə deyir ki, ə, ə, milsək nə qədri tiz, düsə, simir, qıqa, bəs, hər kəs anlasın gərək öz qürbi qədrini. Rubəh, rubəh bizə neyidirlər? Tülkiyə. Rubəh nə növ hərifi şirə məsaf olun, tülki gəlib, haçın şiriyə vəz eləyə bilər, heç bir var. Raci, finuni şeiri də, yəni şeiri fənlindəsən, çox gözəlsən, amma çox danışma ki, deyərlər nəyini yiyir? Fors eləyir, iddaha eləyir, loğalq eləyir, təkəbbülü eləyir. Raci, finuni şeiri də gəlsin vəhid isən, dəm vurma çox ki pais lafı kəzaf olur. Yəni lafı kəzaf yalan-palana deyirlər ki. Deyirlər adam buna bax indi siz də mənə bağışlayın. Demə ona özündən danışdı. Başıma gələn əhvalatdır Ömür billar nə qədər yaşıyıram, o mənim yadımdır. O mənim qələbələrimin bəlkə zirvəsi olur ki, mən o ustadların fikirləri öz tərəfimə yönəldə bilmişəm. Buna bənzər bir-iki nədə əhvalat var. Onu da vaxtı olar tanışarıq inşallah.